<плес> як там Жужа а як там Жужа? Ви, ви дивіться а ви її не бачите ви що, ви що її не бачите дивиться да, це про тебе розмова йде про тебе вона щаслива собака ви що не бачите дивіться а щаслива вона ж поки одна Бланка і Реман вони в евакуації Ось то вона насолоджується життям, поки вона тут одна хазяйнує.